Sziasztok, köszöntök nem mindenkit. Itt vagyok Békés Csabán, az ipad utcában, és ami miatt jöttem, azt mindjárt megmutatom, hogy itt mögöttem. Itt a telephelyen van. Ez, ez egy keskeny nyomtávolságú gőzmozdony. Hát elég rossz állapotban van. Láttuk, hogy még, még sinek is vannak, a sineken van. De és, és, és van mellette egy ilyen rosdásodó vagon. És ennek nagyjából annyi a története, hogy ezt, ezt valahonnan a Romániából hozták, és ezt a Békészebai főtéren szedték volna kiállítani, a, vagy nem a főtéren, hanem ott a Csabacentenkel szemben. Valahol ott a nagyjából ott, ahol a Váltenkocsma van, és ahova végül nem ez, hanem a Trilon emlékmű került, majd arról is lekopok képet ide a videóba. És hát azóta ez a Gőzös, ez itt van, és hát itt várja a sorsának jobbra fordulását, itt ezen a... Ez egy zárt terület, látszik, itt van kerítés, ez, a, ez magán területbe menni nem lehet hozzá, de talán, meg nincs, nincs is itt senki, egyébként. Hát én egyáltalán ennyire, ennyire meg tudom mutatni, hogy hát a pontos típusát nem tudom, meg nincs is, a talán, talán ez segít valamit. Csak meg, ennyi. Hát ez csak mint érdekességet, ez egyébként valamikor tavaly vagy tavaly előtt, mikor teljesen véletlenül autóztam de akkor vettem észre, és most, hogyha, most így, ha megint állt, jártam, így megnéztem hogy na nézzük már meg hát, ha itt van még, és itt van. Úgyhogy, legalább be tudom nektek mutatni. Hát ez csak egy ilyen gyors és bejelentkezés, Üzemképes valószínűleg ez már nem lesz, mert hát keskény nyomtávon nem is tud Le, lehet-e igazán mit kezdeni, itt, itt, itt a környéken legalábbis. Hát köszönöm, hogy megnéztétek, akkor ez ennyi lett volna. Sziasztok, ezzel a képpel tudok is búcsúzni, sziasztok!